So, sekarang ni nak test Boleh hidup ke tak okay. Bismillahirrahmanirrahim So ah macam masalah dalam dia dia akan bagi ni dia punya software. Pastu ni kabel quick shifter. Okey tapi quick shifter tak dapat. Ah dapat quick shifter punya kabel je. So senang nanti kau apa potong yang ni. Potong buka sambungan lah dengan quick shifter. Ah yang ni kau boleh sambung dekat ECU. Okey ECU. Ini kabel tuning okay and then ni kabel mode uh, dia ada empat mode kan macam biasa ada empat mode so uh, lama red liu dah macam ni eh ah uh, okey so inilah ecu dia W15ZR V2 okey ISR motor lama red liu so ada kabel tune uh, shifter ya ni AFR ah uh, macam tulah ke ya ni rasa yang shifter Ia ni FR sebab dia boleh masuk Okey, so ha, tu je lah so, sekejap lagi kita pergi pasang kat motor and stay tune lah guys alright kita akan buat video pemasangan so dia punya ECU ada kat bawah ni lah bawah dada ni so korang kena buka dada ni and then uh, buka tepi ok sebab apa kena buka tepi kalau korang nak letak apa mode mode punya switch tu so korang boleh buka tepi korang boleh letak kat dalam seat ke uh, ikut korang lah ada setengah orang letak kat kat depan ni tapi kalau aku aku rasa aku letak bawah seat sebab tak nak bagi dia basah uh, lagi satu buka tepi ni sebab nak buka ni hitam ni cover hitam ni dekat dalam ni ada skru lah untuk kita buka kan yang atas ni yang hitam atas ni ok so korang layan time slot lah Okey, aku dah siap pasang Bagi dia fit lah Korang kalau nak pasang sendiri So, kat atas dia ada besi yang Ni tau besi ni Besi ni dia mengganggu sikit So, ni aku kepak dia kat atas dia boleh masuk And fit lah Ni dah fit lah So, sekarang ni nak test Boleh hidup ke tak okay. Bismillahirrahmanirrahim Uh, dah siap pasang. Tadi start pun dah okey. So si <coughs> standard dia simpanlah. Tu si standard dia. Okey, simpan. Then a uh, tengoklah. Rasa hari macam nak hujan. Kalau tak hujan, kalau sempat kan aku try test bawa lu. Okey. Tengok macam mana apa beza dia. Hmm. So, tu je lah untuk video kita kali ni ok so siapa yang belum subscribe tu tolong subscribe lah ha, kalau korang subscribe bunyi lah. aku nak buat projek-projek lain pasal motor ni ke kan ha, walaupun dah lambat tapi uh, kita cuba kecap lah dengan idola-idola yang orang kata dah dah top lah tu dah piang-piang dah king-king <laughs> so ok terima kasih and jangan lupa subscribe share like komen okey assalamualaikum